Цей ОЗД-апарат відвантажують для Славуцької міської лікарні. Її директор Леонід Радзивілюк каже, необхідність ньому для лікарні була. Ми маємо певну кількість нормальних ОЗД-апаратів, в тому числі цифрових, є аналоги, якими теж ми працюємо. Внутрішньопереміщені особи, військові звертаються. І дуже є така, скажімо, черга створюється біля ОЗД-кабінетів. Для того, щоб розвантажити, будемо створити ще одне робоче місце. І новий УЗД-апарат. Я думаю, що він я переконаний, що він покращить роботу амбулаторних прийомів, стаціонарних медичних досліджень і розвантажить лікарів. Перший апарат УЗД отримують медики Шепетівського центру первинної медичної допомоги, розповідає його директор Андрій Нечипорук. Ми мріяли про цей апарат, ну, дійсно, це відверто, щиро. У нас, крім первинної медичної допомоги, ми займаємося ще консультантною допомогою. Ми обслуговуємо порядка 70 тисяч населення, і саме цей апарат якраз буде надавати діагностичну таку допомогу як для дітей, так і дорослих. От таким чином. На цьому апараті будуть працювати 8 лікарів. Загалом медзаклади області отримали 15 апаратів ультразвукової діагностики преміум експертного класу, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької області Олег Александр Завроцкий. Середня вартість апарату – 450 тисяч гривень, це ультразвукові апарат і три датчика в наборі. 13 закладів, які його отримали, два апарати отримала обласна лікарня, звичайно, тому що це високоспеціалізований заклад, єдиний в області, з наявністю відповідних спеціалізованих відділень, ну, наприклад, один апарат йде в відділення судинної хірургії, який необхідний для діагностики пошкодження перевірильних судин. Всі інші – це Шепетівка, Ізяслав, Полонне, Дераж. Хмельницька міська лікарня, Віньківці, Слобідка-Кульчевецька лікарня та інші. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.